Це вулиці Рум'янцева та академіка Заболотного в мікрорайоні Ружична. Жителька мікрорайону Лілія Возна говорить, вулиця Заболотного від часів Незалежності жодного разу не ремонтувалася. За моєї пам'яті, коли ще був в такому гарячому розпалі Колосп, комунар, тут було тут вирувало буйне життя і з тих часів, певно, жодного разу не приділялася увага, належна до ремонту цієї дороги. Обґрунтовувалися на тому, що цей участок дороги, хоча це цільна дорога Заболотного, не є частиною нашого, нашого мікрорайону. Виконуючий обов'язки начальника міського управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський каже, вулиця належить Хмельницькій громаді. Вулиця Заболотного доручена комунальному підприємству ліквідувати ямковість. Я думаю, що протягом липня місяця дані роботи будуть проведені. Інша вулиця поруч із вулицею Заболотного також потребує капітального ремонту, розповідає мешканка мікрорайону Галина Корольчук. Вулиця Рум'янцева – одна з перших вулиць, яка провела воду. І нам були, пообіцяв міський голова, коли ми зробимо документи, проектну документацію, тоді ми будемо в першому числі, на асфальтування вулиці, але це вже пройшов рік, і на цей рік ми взагалі не заложені в міському бюджеті. Підтверджує ці слова і виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський. Вартість даних робіт складає 5 мільйонів 800 тисяч, На даний час з обмеженням видатків міського бюджету Дані кошти не передбачені на ремонт даних вулиців. Управління буде виходити з пропозицією щодо виділення коштів в наступному році. Додає, в цьому році на ремонт доріг з бюджету взяли 50 мільйонів гривень, що вдвічі менше, ніж минулого року. Юрист Аля Гуменюк говорить, механізм привернення уваги до ремонту вулиць – колективні звернення від мешканців. Для початку їм потрібно звернутися з заявою або з заявою роз'ясненням, чи включена вказана дорога для ремонту або для якогось поточного чи капіт на цю заяву їм має бути надіслана відповідь, що так, буде ремонт, і в який срок, який в квартал буде проведений, і якщо ні, то чому. Додає, існують альтернативні способи. Я би радила, певно, через соціальні мережі закликати і привертати увагу, як депутатів міської ради, так і самого мера. Ну, до прикладу, на озерній не пам'ятаю просто назву вулиць, так і була відремонтована дорога, де мами з колясками в, в достатньо таку в слизьку погоду знімали відео, де не можуть вони піднятися з коляску з дітьми. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.